אני אגיד שסייבתי עכשיו ואולי הייתי בבורמי גם יש יום הולדת יש של גדול יש גשום ויום באור ישום שמנסים ויום שמצליחים כל יום הביא איתו דברים מיוחדים יום אחד נגמר מהר, יום אחר לאט עובר ישום של חברים ויום עם ההורים. ישום שמתחילים ויום שמסיימים בעולם הזה יש כל מיני ימים כל יום השמש ولا حد يشكون كل يوم اروح ملتفط سيور وشراد بس ليش يوم 'Cause it's my day, it's my day, 'cause it's my day, it's my day, 'cause it's my day, it's my day, 'cause